مرحبا. المرة الماضية حكينا عن عقبة بتواجه الممثل خلال التصوير. اليوم موضوعنا ما فينا نعتبره عقبة فينا نعتبره اشياء بتأثر على الاداء خصوصي عند قليل الخبرة والمبتدئين. بس بمجرد ما صار عندكم خبرة صدقوني هيدي الاشياء بتصير كتير هيني. واحد الكاميرا. اول ما يواجه المبتدئ الكاميرا من الطبيعي انه يخاف ويتوتر. مع انه يمكن يكون حافظ مشهده كليا حتى مع الاداء. ولكن لما واجه الكاميرا فكره توتر وانشغل عن التركيز على الاداء، إذا بدنا نبسط قصة الكاميرا ما بنكون كتير عم نبالغ إذا قلنا إن كلها مجموعة معادن مع, مع بلاستيك مع إزاز وبالتالي ما بتحرز إنه نخاف منها، بس نحن حقيقة مش خيفانين من المواد اللي بتتكون من الكاميرا، نحن خيفانين من الناس اللي رح تحضرنا ورح تحضر شو سجلنا وشو رح يكون رأي فينا. فنصيحة يا بتعتلوا هم رأي الناس وما بتركزوا على أدائكم وبالتالي بيتخربت الأداء يا تركوا أمر الناس للناس المسؤولين عن العمل وانتوا ركزوا تكونوا عاملين فردكم صح اثنان إضاءة ما بحياتك كنت معوّد تكون تحت الأضواء وفجأة لقيت حالك كل تركيز الضوء عليك بلقطات خاصة لألك إجا مدير التصوير حط بروجيكتور على اليمين طي يضوي الجزء الأيمن من وجهك وعلى الشمال عم بضوي بشيء بيعكس الضوء على عيونك وانت منك معود انه تتحمل هالقد ضوء جاي بوجهك واذا كانوا عيونك حساسين على الضوء يمكن بتصير بدك تشد وتغمض، فنصيحه مني لك جرب استرخي واستوعب الضوء وخلي عيونك بعيون شريكك يلي مقابلك. ثلاثه اللقطات مثل ما صرتوا بتعرفوا المشهد بيتكون من لقطات واجمالا اول لقطه ببلشوا تصوير فيها هي اللقطه الواسعه يعني الكل بيكون مبين فيها واجسامنا كم مسلين كلهم بيكونوا واضحين للكاميرا اما اللقطه اللي بتيجي بعدها اجمالا هي اللقطه القريبه لكلوز اللي بتكون خاصه بكل ممثل ووجهه نظره وكثير من الاوقات بهاللقطه بالذات المصورين بيعتمدوا مصطلح معين هو خلينا نزعبر شو يعني يعني نحن ما قادرين نحط الكاميرا مطرح ما لازم نحطها مقابلك نظرا لضيق المطرح راح نضطر نطلب منك انك تبرم شوي مقعدك او تبرم شوي وقفتك تيجي هنا اذا كنت عم تطلع بشريكك لهون صار لازم تطلع فيه لهون نحن عم نحدد لك النقطه اللي لازم تطلع فيها بس كمان شريكك نظرا لضيق المطرح وللمعدات اللي معنا ما قادر يوقف جنب الكاميرا تتطلع فيه دي فهوني بدك انت تمثل اللي كنت مثلته قبل بلقطة مع ذات الانفعال بس عم تطلع بهيدي النقطة اللي عم نحسبها هي شريكة أربعة اللقطة القريبة الكبيرة البيج كلوز وهيدي اللقطة اجمالا حدودها بتكون حدود عيون الممثل يعني أقل حركة وجه معقول يظهر من إثار الكاميرا المشكلة بتكون لما الممثل يكون معود يقول جملته هو وعم بهز بدون ما ينتبه هالمرة إذا هز وجهه بيظهر كله من الكاميرا فأنا هون بدي أتعلم سيطر على ثباتي أنا وعم أقول نصي وإلا بتفشل اللقطة خمسة حركة الجسم العفوية كلنا عنا مال إذا كنا عم نحكي إنه نحرك إيدينا بطريقة لا إرادية لأن استجابه لا اراديه للتركيز على الموضوع اللي عم نحكي فيه وفكرنا الباطني بيستعين فين للشرح صوريا انا وعم صور يمكن تصدر مني حركه معينه بايدي عجبته للمخرج وقرر يفرض لقطة معينه أنه يصور ايدي لوحده بس طلب مني اني عيده لوحده وهالمره بما اني انا عم ركز على ايدي هتصير الحركه صادره مني مصطنعه فاللي لازم أعمله إني أرجع أركز على الأفكار اللي كنت عم قولها وعلى الأداء كيف كنت عم بعمله باللقطة السابقة واترك ايدي تتحرك مثل ما تحركت عفويًا بدون ما انتبه له وهو ساعات عليه ياخذ اللقطه اللي بده اياها يصور الكادر اللي بيناسبه هيدي كانت اشياء جمعت لكم اياها واستعنت فيها من خبرتي وخبره غيري بالتصوير بتمنى نكونوا فهمت واستمتعتوا فيها وانا بشوفكن بحلقه جديده